Більше половини моїх студентів-новачків щиро вважали, що творчий процес це розслаблення і легкість. Але що відчуваєте ви, коли сотні разів намагаєтесь зробити щось, а у вас не виходить? Наприклад, коли ви малюєте акварелію, вам потрібно не тільки контролювати колір, а ще й воду, яка постійно кудись тече, але потім засихає так швидко, що ви її каже, неможливо випрямити помилку, якщо ви її вже один раз зробили.